Tericianu propune noi modificări în codul penal privind abuzul în serviciu. Trebuie o formulare care să nu permit interpret să prvească noi modificări ale codului penal. Presubliniere dintele senatului. Celin Popescu-Tericianu, consider ce pentru abuzul în serviciu este necesar în codul penal o formulare exact care să nu permit interpretrii sublinierei abuzuri. Această chestiune va face obiectul dezbaterilor în comisia special care funcționează în Parlament. Eu am primit o serie de reacții, de păreri. De care probabil cei din comisie vor cine cont pentru ce le voi transmite aceste puncte de vedere, dar nu sublinieră, tiu să vă spun care va fi forma finală. Sper ca acest abuz în serviciu, care creează numeroase probleme pentru cei care lucrează în administrație, să fie reglementat într-un mod echilibrat subliniere i care se cin seama de cele mai bune practici europene. Nu subliniere piu dacă se va alege o soluție cu prag. Nu e vorba de redefinirea conceptului, cu toate ce în alte alte ceri, în Franca, dar sub un ieri alte ceri, mi se pare ce în Germania, nu există abuz în serviciu. Cred ce trebuie o formulare mult mai precis, exact, bine definită care să nu permit interpretri sub abuzuri", a afirmat Marc Tericeanul la Senat, potrivit Ager Press.